قرآن کریم کے فضائل کے متعلق بہت سارے آثار نازل ہوئے ارشاد خداوندی ہے کہ ویدا سمع الحان ست القم <لَعَلَّكُم> کہ جب تم پر قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو تم خاموش رہو اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علاب برون القرآن اعلیٰ قلو بن کہ تم قرآن کریم میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگ چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم پڑھے اور پڑھائے اور دوسری دوسری جگہ احادیث میں فرمایا کہ قرآن کا ماہر اور قاری قیامت کے دن فرشتوں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن قرآن کا حافظ خود بھی جنت میں جائے گا اور اپنے ساتھ اپنے رشتہ داروں اور اپنے والدین کو بھی جنت میں لے کے جائے گا اور آپ سے وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن اتنا جھگڑا کریں گے اللہ کے سامنے حتیٰ کہ اپنے پڑھنے والوں کو قرآن اور روزہ رکھنے والوں کو اپنے متبعین کو جنت کے اندر داخل کروا کے رہے گا